Do obory jelenů lesník v radických městských lesích přicestovali dva noví obyvatelé. Laně jelena lesního lesníci přivezli ze soukromé obory. Obora jelenů tak postupně ožívá, momentálně čítá pět kusů. Jsou čtyři laně, jeden jelen. Předpokládáme, že ty dvě laně, které jsme přivezli někdy na konci roku, by měly mít kolouchy, takže uvidíme, jak se, jak se nám bude dařit. Tyhle ty dvě laně, které jsme přivezli dneska, tak ty by měly být vlastně, uh, úplně jsou z jiného chovu, takže by tenhle ten jelen, který je z Rumunska, tak by měl být úplně ideální partner pro tyhle ty dvě holky. Transport laní proběhl bez větších problémů. Oborku s jeleny lesními najdete na kraji městských lesů, kousek od hájovny Bažantnice vedle Hodišovic. Jedná se o jelena lesního, což je náš řekněme, český původní druh, pokud použijeme ten výraz. Ale bohužel... Na území městských lesů se tento druh nevyskytuje, v dnešní době využívá spíše vyšších poloh, takže ho najdeme častěji na horách. Laně se musí v novém prostředí postupně adaptovat a také si na přítomnost lidí zvyknout tak, aby je návštěvníci městských lesů mohli pozorovat. Já doufám, že se to těmahle dvěma laněma výrazně zlepší, protože ty byly, jsou dovezeny úplně z jiného prostředí, ty de facto jsou zvyklí na lidi, jejich rodiče vlastně jsou krmený rohlík, a berou si je z ruky od těch návštěvníků, který to, takže já doufám, že se to výrazně zlepší. Ti šťastnější už ale měli možnost laně vidět. No, dnes jsem viděla dvě laně, ale Jelena jsem neviděla. A laně se ti líbily? Líbily se mě laně. Jelen je symbolem majestátnosti ve většině evropských zemí a stejně je tomu i v České republice. Vidět ho ve volné přírodě je ale málo pravděpodobné.